مدام انت فتت هذا الفيديو يعني انت بتعاني نحب الشباب هذا الفيديو لك بتمنى ان تشاهدني لاخر الفيديو خلينا نبلش <تصفيق> اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد جي بحب اذكركم انا كل اربعاء بنزل فيديو على السياء اربع المواضيع متنوعه فبتمنى تشتركوا بالقناه حتى تشوفوا كل جديد وعشان تدعموني اكثر حتى اقدر استمر على اليوتيوب انزل كل اسبوع فيديو وان شاء الله خلال الايام المقبله راح تنزل فيديوهات اجمل وافضل وإيشي عمركم ما شفتوه على القناه فبهذا الفيديو بدي احكي عن تجربتي الشخصيه مع استخدام علاج زيروكتان زيروكتان هو علاج اللي بيعالج ال حب الشباب الشديد بالحاله الشديده وليس حال الوسطه او حال الخفيفه فبدايه انا اول ما حسيت ان عندي حب شباب كان الموضوع عندي عادي ما كنتش واخده محمل الجد ولكن لما صرت في الصفوف الثانويه العاشر و11 و12 صرت أواجه بعض التذمر، صرت أواجه بعض الناس اللي بتحكي واللي واللي بتقرف مني وصارت في هناك بعض العادات بين الشباب كنت أنا أفتقدها لأنه وجهي هيك، لأنه كان في عليه حب شباب. فكان الموضوع جدا مؤذي إلي، فكان كان عندي شوية مشاكل اجتماعية بسبب هذا حب الشباب. فكنت أحاول كل الطرق إني أقدر أتخلص من هذا الحب الشباب. توجهت بالأول لغسول الوجه. كنت استخدم غسول وجه بكل انواع سواء كان غسول وجه بحبيبات او بدون حبيبات مقشر مش مقشر كريمي جل كل انواع غسول وجه كنت استخدمه ولكن ما كانش يجي يعطيني فائده بس بحب أن انوه انه الغسول وجه اذا كان مناسب لبشرتك ومتلائم مع نوع بشرتك وغير مجفف يعني يعني غير مجفف يعني ما بجفف البشره لان غسول الوجه اذا بجفف هذا بيأثر سلبي على بشرتك وبخلي التجاعيد تطلع عبكير فبالتالي لازم تلاقي الغسول وجه ناعم وما بجفف وبتقدر تلاقيه بالصيدلية وما يستبعد تشتري مستحضرات تجميل حساسة مثل غسول الوجه ومزيل الشعر والاشياء هاي كلها من متجر يفضل تروح على صيدلي وتحكي له حالتك وهو بحطيك المنتج المناسب لإلك، لأنه الصيدلي ببيع معظم الأشياء طبية وليست تجارية. فبعد ما صرت تايح ومش عارف شو أساوي، فروح بلشت أبحث على الجوجل وعلى اليوتيوب شو هو الحب الشباب بحد ذاته. فعرفت وقتها إنه حب الشباب هو عبارة عن خلل بالغدد الدهنية تحت الجلد. الغدد الدهنية مسؤول عن إفراز الدهن حولين الشعرة بتحمي الشعرة من عوامل خارجية ومن الجفاف. فبالتالي هاي الغدد بزيد إفرازها. فعندما يزيد إفرازها بتغطي المسامات. الدهون هي من أكثر بيئة مغرية وجذابة للبكتيريا. فأول ما تيجي البكتيريا على هاي الدهون بتتفاعل مع هاي الدهون بتساوي التهاب. لما يصير التهاب الجسم بيعمل ردة فعل حبة، هي الحبة بتكون عراسها بثور بيضاء مليئة بالعمل شان العمل ناتج عن التهاب. فبالتالي كامل بعض الأدوية اللي كان يمكن استخدمها هي كريمات مضاد حيوي أو كريمات التهاب. فليش كريمات التهاب؟ لأن كريمات الالتهاب أو مضاد الحيوي مفيدة جدا لحالات الحب الشباب المتوسطة بركز على كلمه متوسطه ولكن انا ما رحتش عندها لان هي الكريمات نوعا ما اسعارها مش رخيصه و... ويمكن ما تزبط معك فبالتالي انا استبعدها بعدين اخذت قراري بدي روح على الدكتور بعد ما مرت سنين سنين سنين الحب الشباب اخذت قراري اروح الدكتور وكان اول مره بحياتي بروح على الدكتور عشان حب الشباب طبعا رحت على الدكتور فالدكتور طلب مني أفحص دمي طلب ثلاث أشياء أفحصهم انزيمات الكبد كوليسترول النافع وكوليسترول الضار وقسيت وزني عنده فكتب لي مكتوب عليها أربعة أشياء دواء زيراكتان ومرطب عينين ومرطب شفايف ومرطب جلد ليش كتب لي مع الزيراكتان هدول الثلاث أشياء لأن الزيركتان بيأثر على الغدد الدهنية نفسها فبقلل افراز الدهون فبالتالي راح نسبة الدهون الموجودة على بشرتك فبالتالي راح نسبة الرطوبة بشرتك فراح تجف بشرتك. فمن اعراض الزيراكتان هو الجفاف، جفاف الشفايف، شقق الشفايف ونزيف الشفايف فبالتالي تضلك انت ترطب شفايفك على طول. العرض الثاني الشهير جفاف العينين بتحس عينيك مش مرتاحه بتحس عينيك شويه ناشفه بتوخز شوي فلازم تحط مرطب عينين وهي عباره عن دموع مصطنعه تستخدمها كل يوم حوالي مرتين ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات حسب حاجتك وحسب ما وصاك الدكتور بالنسبه مرطب الشفايف تستخدمه كل ساعه يعني يعني على طول طول اليوم بجيبتك حاطه يعني مش مره باليوم وخلص لا كل يوم، عشان مرطب الشفايف، الشفايف هي عبارة عن منطقة مليئة باللعاب، ومليئة بالحركة، أي شيء بتحطه عليها رح يروح، فبالتالي بتضلك تحط مرطب شفايف حتى تحافظ على شفايفك على منظر جميل، وبالنسبة لمرطب الأيدي ومرطب الجلد بشكل عام، عشان رح تلاقي يوم الأيام بعد مرور شهر أو شهرين ثلاثة شهور رح تلاقي إنه جلدك بكل أنحاء جسمك تقريبا خاصة بإيديك رح يصير متشقق وجاف وخشن بسبب قله الدهون الموجوده فيه فببدايه اول ما استخدمته عاده اول شهر ما في نتائج ثاني شهر بلشت نتائج تطلع لي وبلشت الاعراض تطلع لي بلشت احس انه في جفاف بشفايفي، بعيني بجلدي بكل مكان بالاضافه كان الحب الشباب يخف حتى وصلت للشهر الرابع وكان وجهي صافي 100% ولكن ملاحظه كنت افحص كل شهر دمي افحص ثلاث اشياء هم عباره عن الكوليسترول الضار، الكوليسترول النافع وانزيمات الكبد. بعد مرور هي الخمس اشهر وقفت شهر رحت عند الدكتور وفحصت اللي لازم افحصه وكتب له وحكى لي اذا بتوقف كمان مره كمان شهر زياده راح تؤدي الى اعاده كل الكورس اول جديد يعني ترجع تاخذ خمسة اشهر من اول جديد. فاضطريت أن اخذ الشهر السادس، الشهر الاخير الحمد لله خلصت الكورس ولكن النصائح أو أشياء أنا ما لكم ياها. أول إشي الزيراكتان كان سعره مش رخيص. الزيراكتان فيه 30 حبة بتاخد حبتين باليوم حسب وزنك يعني هو بشكل عام حسب وزنك بس حوالي 70 بالمئة حبتين باليوم يعني بتقعد معك العلبه 15 يوم يعني بتشري علبتين بالشهر العلبه الواحده كان سعرها 11 دينار ونص يعني بالشهر بتدفع سعر دواء فقط حوالي 23 دينار كمان مرطب الشفايف سعره 3 ليرات دنانير اردني ومرطب العينين سعره 4 دنانير اردني ومرطب الايدين سعره 3 دنانير اردني و10 ليرات زياده كمان 15 دينار فحص الكوليسترول الضار والنافع وانزيمات الكبد واضافه كشفيه الدكتور 10 دنانير عشان يكتب لي روشته فكنت اروح باخر الشهر او اطلب اخر الشهر ب60 دينار تقريبا فقعدت معي حوالي 6 اشهر وصلت 350 دينار ولكن السؤال المهم هل انا انصح بهذا الدواء انصحه بشده ولكن اذا كان عندك حب شباب بحالة مستعصية بحالة شديدة روح الدكتور أول وخليه يشوفك ويكشفك هو لحاله بيعرف شو بدك فبالتالي أنا أنصحه بشدة وبنصحك تروح الدكتور من بكرة شنو ما إيش رح يعالجك إذا كنت تعاني من حب الشباب المستعصي أتمنى الفيديو أفادكم ونال إعجابكم وبتمنى لكل إنسان بيعاني من مرض حب الشباب إنه يتعافى وروح من بكرة على الدكتور إذا كان عندك حب شباب شديد وبس بحب اذكركم زي ما حكيت بالاول يوم الاربعاء على الساعه 4 المساء بنزل فيديو جديد فاشتركوا بالقناه حتوصلكم كل جديد وادعموني بلايك وكومنت وشكرا ومع السلامه